Αυτές οι προνύμφες της μύγας «Μαύρου Στρατιώτη» είναι πολύ μεγάλης αξίας. Περίπου 400.000 προνύμφες μπορούν να εκτραφούν σε 7,5 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες αναπτύσσονται γρήγορα, τρέφονται από απορρίμματα, και μετά τη συλλογή και την ξύρασή τους, η ξηρά ουσία περιέχει 35% λίπος και 40% πρωτεΐνη. Μια πολλά υποσχόμενη βάση για ζωοτροφές. Ήδη από το 2006, δύο αδέρφια είδησαν την εταιρεία «Χερμέτια» στη Γερμανία για να παρασκευάσουν πλούσια σε πρωτεΐνες διατροφή από έντομα. Αλλά χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια μέχρι να βρουν τον πρώτο επενδυτή. Το πρόβλημα ήταν η έλλειψη γνώσης, τεχνολογίας και κανονισμών. Ως εκ τούτου, οι ίδιοι επιχειρηματίες έγιναν ειδικοί στον τομέα τους και έκαναν τι απαραίτητε επαφές με διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια και χρειάστηκε να υποβάλουν πολλές αιτήσεις για να λάβουν έγκριση για τη διάθεση των προϊόντων τους. Μετά από το 2011, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τη θετική επιρροή της διατροφής των σκύλων με έντομα στα δερματικά τους προβλήματα. Μαζί με την έκθεση FAO από το 2013 για τα έντομα ω τρόφιμο, αυτό άλλαξε την αντίληψη των πελατών. Σήμερα, η χερμέτια είναι κορυφαίος παραγωγός εντόμων στη Γερμανία και απασχολεί 50 επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευμένους εργάτες. Η φήμη τους εξαπλώνεται και πολλοί διεθνείς επιστήμονες επισκέπτονται την επιχείρηση ώστε να ωφεληθούν από τις εμπειρίες τους. Προ το παρόν, το πρωτοποριακό προϊόν έχει άδεια κυκλοφορία ω σκυλοτροφή και ηχθιοτροφή. Στο μέλλον, ωστόσο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στη γεωργική κτηνοτροφία και συνεπώ να αντικαταστήσει το ηχθιάλευρο και τα προϊόντα σόγιας και έμεσα να καταπολεμήσει την αποψήλωση των δασών και τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Σε παγκόσμια κλίμακα υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια έντομα. Το δυναμικό αυτή τη ανέγκυχτη πρώτη ύλη είναι συνεπώ τεράστιο. Oh my be my